افرحي جعل الفرح لك عاده فاي الفرح لقدام عاده هلتك بترفعني يا ربيعة لين تكبد تهوى عبد الا السعاده يا عسل الفرحه هيامك مديعة عبيه يا مبروك والفرحه زياده جعل اقران المحبه والطلعة والله يتمم لك بخير وسعاده مع الشهر جعل ايامك بديعه جعل عمرك للهنا دوم امتداده ارجع لعمرك للهنا يا عسى بالفرحة ينبتلك رضيع رضيع يا يا الحلوة صاحبة السيادة، عافتي يا الحلوة صاحبة السيادة، القوافي لاجل عيني جت مطيعة، يسلم من ميت جمالك عن عبادة، بالحلاوة الزين وصف الطبيعة، بالدلع والذوق وصف الريادة، ما حالت عاد تحبني جالس صني عبعلها طيب هذا كلها لشادة عبعلها الطيب هذا كلها لشادة لا بدلني قفز عات سريع وهم كل اللي طيبها شحص بهذا ما العز وحصون منيع عم عمرك عمر تلها نادو من زدادا يحسب الفرحة يوم تشتريها جوال صفر صفر تسعة ستة ستة خمسة صفر خمسة خمسة ثمانية سبعة